برای هزاران سال تمام چیزی که از جهان هستی می دیدیم، از طریق نور مرئی بود یعنی یه بخش خیلی کوچیکی از پرتوهای الکترومغناطیسی اما بعد از ساختن ابزارهایی که میتونستن پرتوهای دیگه مثل ایکس و فروسرخ و رادیویی رو رصد کنن یهو وسعت دیدمون چندین برابر شد چیزایی رو دیدیم که قبلا هیچ کس ندیده بود. یکی از این کشفیات، کهکشان های عجیب غریبی بودن که با انواع پرتوهای الکترومغناطیسی تونستیم درکشون کنیم. امروز نخوام در مورد چهار تا از این هیوله ها صحبت کنم. کویزار، بلیزار، کهکشان سیفرت، کهکشان رادیویی این برنامه با حمایت مالی فیوتگ ساخته شده شرکتی که تخصص اصلیش طراحی و تولید انواع سنسورها یا حسگرهای پیشرفته است محصولات فیوتگ تو پروژه های زیادی از سراسر سر دنیا استفاده میشن از جمله پروژه های بزرگ ناسا. برای اطلاعات کاملتر پیشنهاد میکن به سایت یا لینکلیین فیوت مراجعه کنید که لینک هر دوشون تو بخش توضیحات ویدیو هست بعد از اینکه فهمیدیم راهشیری تنها کهکشان جهان هستی نیست سو میلیارد تا کهکشان دیگه هم وجود داره توجهمون رفت به این سمت که اینا چه ساختاری دارن و چجوری تشکیل شدن کم کم متوجه شدیم که بعضی از این کهکشان‌ها با وجود فاصله خیلی زیادی که از ما دارن نسبت به بقیه کهکشان‌ها پرتوهای خیلی زیادی منتشر میکنن عجیب تر این بود که تمام این پرتوها از یه نقطه خیلی کوچیکی تو مرکز کهکشان می اومد شدتش هم بعضی وقتا از کل ستاره های اون کهکشان بیشتر بود بعد از چند دهه تلاش در نهایت به این نتیجه رسیدیم که دلیل این پرتوها ابر سیاه‌چاله‌هایی تو مرکز این کهکشان‌ها هستند اسم این مناطق مرکزی روشن و فشورده رو گذاشتیم هسته‌های کهکشانی فعال به کهکشانی هم که یه هسته فعال داشته باشه میگیم کهکشان فعال اما میدونیم که گرانش سیاهچاله اونقدر شدیده که هیچ نور یا پرتو الکترومغناطیسی دیگه‌ای نمیتونه ازش فرار کنه پس این پرتوها دقیقاً از کجا دارن میان جوابش اینه که از دو تا منبع مختلف که هر دوشون مال سیاه یکی دیسک برافزایشی یکی هم جت نسبیتی دیسک برافزایشی همون موادی ان که دور سیاه‌چاله میچرخن و در نهایت به داخلش سقوط میکنن. حالا این مواد ممکنه اتمهای یه ستاره باشن که سیاه‌چاله داره میبلعتش یا اینکه فقط گاز و قباری باشن که اطراف سیاه‌چاله وجود داره. ساختارش همونطور که اسمش نشون میده، یه صفحه دیسک ماننده. اما چون گرانش سیاه‌چاله نورش رو خمیده میکنه، به این شکل عجیب دیده میشه. ن مهم اینه که همینطور که این مواد دور سیاهچاله میشرخن، به خاطر اون گرانش شدیدش فشار خیلی زیادی بهشون وارد میشه. با هم برخورد میکنن و به هم دیگه فشارده میشن. طوری که دماشون تا چندین میلیون درجه بالا میره. انگار سیاه‌چاله هم قبل از خوردن غذاش و حسابی داغ میکنه. این گرمای شدید باعث میشه غذای سیاه‌چاله پرتوهای الکترومغناطیسی زیادی منتشر کنه با فرکانس‌های مختلف از نور مرئی گرفته تا فروسرخ و ایکس و امواج رادیویی پس این شد دیسک برافزایشی اما جت نسبیتی یا فواره نسبیتی چیه سیاه‌چاله موفق نمیشه تمام مواد اطرافش رو ببلعه چون یه بخشی از این گازهای یونیزه شده داغ یا همون پلاسما از دو تا قطب سیاهچاله با یه سرعت خیلی زیاد فوران می‌کنن به سمت بیرون سرعت این گازها میتونه تا یک سوم سرعت نور برسه به خاطر همینه که بهشون میگن فواره‌های نسبیتی چون تو این سرعت‌های خیلی بالا اتفاقاتی میافته که نظریه نسبیت میتونه توصیفشون کنه پس این اتم‌های یونیزه شده از داخل یا سطح سیاهچاله نمیان از دیسک برافزایشی میان دلیلش هم هنوز کاملا معلوم نشده. یه نظری که وجود داره اینه که میدانهای مغناطیسی دیسک برافزایشی که میچرخن باعث میشه این مواد از دو تا قطبش به سمت بیرون پرتاب بشن و تا فاصله هزاران سال نوری هم ادامه پیدا کنند. جت‌های نسبیتی هم مثل دیسک برافزایشی پرتوهای الکترومغناطیسی مختلفی منتشر می‌کنند. البته همه ی سیاه شاله ها جت نسبیتی ندارند. از بین تمام هسته های کهکشانی فعال فقط ده درصدشون از این فواره ها دارن. پس خلاصهی حرفم این شد که تو مرکز بعضی از کهکشان‌ها سیاه‌چاله‌های بزرگی وجود داره که پرتوهای خیلی زیادی منتشر میکنن. این پرتوها از دیسک برافزایشی و فواره‌های نسبیتی اون سیاه‌چاله میان و اینکه به این منطقه فشرده مرکز کهکشان که این پرتوها از اونجا میان میگیم هسته کهکشانی فعال به خود کهکشان هم میگیم کهکشان فعال حالا ما اومدیم این کهکشان‌ها رو به دسته‌های مختلفی تقسیم کردیم. گروه اول معروفن به کهکشان‌های سیفرت که اسمشون رو از کارل سیفرت، ستارشناس آمریکایی گرفتن چون کسی بود که اولین تحقیقات جدی رو تو این زمینه انجام داد. اینا کهکشان‌های مارپیچی‌اند که یه هسته فعال درخشان دارن. ستاره شناس تخمین میزنند که حدود دو درصد از کل کهکشان های مارپیچی از نوع سیفرت هستند. مثلا یه نمونهش کهکشان NGC-1566 با چهل میلیون سال نوری فاصله داخل صورت فلکی ماهی زرین. این تصویرش با تلسکوپ هابل گرفته شده. اما تو عکس تلسکوپ جیمز ویب که از پرتوهای فروسرخ استفاده کرده، هسته فعالش فعالشو خیلی واضح تر میشه دید. گروه بعدی از کهکشان های فعال کویزار ها که تو فارسی بهشون میگیم کوازار یا اختروش کویزار در اصل مخفف کویزی استلار بوده که معنیش میشه شبیه ستاره چون زمانی که اینا رو میکردیم به یه تناقض برخورده بودیم از یه طرف اثر رچیفت یا انتقال به سرخشون نشون میداد که فاصله خیلی زیادی از ما دارن، از یه طرف هم نور خیلی شدیدی داشتن. هیچ ستاره ای که این همه از ما دور باشه نمیتونه یه همچین نور زیادی به ما برسونه. برای همین اسم اینا رو گذاشته بودیم شبیه ستاره یا کویزار. ویژگیشون اینه که نسبت به کهکشان‌های گروه اول، یعنی همون سیفرت، هم خیلی روشندترن، هم خیلی دورتر و قدیمیتر. هسته یک کهکشان کویزار میتونه تا ست هزار برابر از کل کهکشان ما با تمام درخشان درخشانتر باشه. که این نور عظیم همطور که گفتم از گازهای داغی میاد که دارن سقوط میکنن داخل عبرسیاشاله مرکز این کهکشان. بعضی‌هاشون هم فواره‌های نسبیتی بزرگی دارن. یه تفاوت دیگهشون نسبت به سیفرت اینه که, که های سیفرت رو وقتی که رصد می‌کنیم، هم می‌تونیم هسته فعالشون رو ببینیم، هم بقیه ی کهکشان. اما کویزارها اونقدر دورن و هسته‌شون هم اونقدر روشنه که نمی‌ذاره بقیه ی کهکشان رو ببینیم. مثل زمانی که نور شدید یه ماشین نیفته تو چشم شما. دیگه مدل ماشین یا آدمای داخلش نمی‌تونید خوب ببینید. فقط یه نور قوی دیده میشه. مثلا این تصویر کهکشان کویزار سسی۲ از تلسکوپ هابله که فقط یه نقطه درخشان شبیه ستاره دیده میشه. حدود دو میلیارد سال نوری از ما فاصله داره. گروه سوم از کهکشان‌های فعال معروفاً به کهکشان‌های رادیویی اینا کهکشان‌های بیزی شکلی هستند با جت‌های نسبیتی که مقدار زیادی پرتوهای رادیویی منتشر می‌کنند اتفاقی که می‌افته اینه که این فواره‌ها وقتی برخورد می‌کنند به گازهایی که تو فضای بین کهکشان‌ها وجود داره دوتا حباب بزرگ از گاز تشکیل میشه که امواج رادیویی منتشر می‌کنند بعضی وقتا این حباب‌ها از خود کهکشان بزرگ‌ترند، بعضی وقتا هم کچیک‌تر. یه نمونه از کهکشان‌های رادیویی m 87 ه با 54 میلیون سال نوری فاصله داخل صورت فلکی سنباله. اولین تصویر واقعی که سال 2019 از یه سیاه‌چاله منتشر شد، مال ابر سیاه‌چاله‌ی مرکز همین کهکشان M87 بود که بعدش هم سال 2022 اولین تصویر واقعی از ابر سیاه‌چاله‌ی مرکز کهکشان خودمون رو دیدیم. تو این عکس که با تلسکوپ هابل گرفته شده، میتونید این کهکشان رادیویی رو همراه با جت نسبیتیش ببینید که خیلی هم بزرگ نیست. اما فواره های بعضی از کهکشان های رادیویی وحشتناک بزرگه مثلا کهکشان سیگنس ای با 800 میلیون سال نوری فاصله داخل صورت فلکی قو حباب های رادیویی صدها برابر از خودش بزرگترن البته فقط با رصد امواج رادیویی دیده میشن چون این حباب ها فرکانس های نور مرئی رو منتشر نمیکنن ممکنه این سال پیش بیاد که تفاوت کهکشان های با گروه قبلی یعنی کویزار چیه؟ خلاصه اینه که هر دوشون هم انباج رادیویی منتشر می هم نور مرئی. اما کویزار نور مرئیشون بیشتره، کهکشان‌های های رادیوی، پرتاهای رادیویی بیشتری دارن. طبق چیزی که ستارشانس تخمین زدن یه چیزی حدود یک درصد از کل کهکشان ها هست. آخرین گروه از کهکشان‌های فعال یعنی گروه چهارم بلیزارها یا بلازارها هستند که کلمه بلیز به معنی شعله‌ی درخشانه. اینا در واقع همون کویزارن با این تفاوت که جهت یکی از فواره‌های نسبیتیشون دقیقاً به سمت ماست همین باعث میشه نورشون حتی از کویزار هم بیشتر باشه البته این نور شدید خیلی هم متقیره یعنی در طول یه روز میتونه به طور غیر منظم کم و زیاد بشه که دلیل قطعیشو نمیدونیم اما احتمالاً به خاطر همون میدانهای مغناطیسی اطراف سیاه است. کهکشان مارکاریان 421 نزدیکترین بلیزار به ماست با حدود 400 میلیون سال نوری فاصله داخل صورت فلکی دوبه اکبر. نکته آخر اینکه تا الان هرچی گفتم در مورد کهکشان‌های فعال بود. به بقیه کهکشان‌ها میگیم کهکشان‌های معمولی یا غیر فعال. اینا هم سیاه‌چاله‌ی مرکزی دارن، اما مقدار گازی که در حال سقوط به داخل این سیاه‌چاله است، اونقدر زیاد نیست که پرتوهای خیلی شدیدی تولید کنه. از نظر ستاره‌شناسا، تو زمان‌های گذشته تعداد کهکشان‌های فعال بیشتر از امروز بوده. کهکشان خودمونم یه زمانی هسته فعال داشته اما الان اینطور نیست احتمالاً بیشتر کهکشان‌های بزرگ تو دوران جوونیشون تبدیل به کویزار میشن ولی بعدش که مواد اطراف سیاه‌چاله کم‌تر میشه آروم می‌گیرن. شاید 4.5 میلیارد سال بعد که راه با کهکشان آنرومدا برخورد میکنه ابر مرکزی جفتشون با هم ترکیب بشن و یه ابر فعال تشکیل بشه شون این برخورد باعث میشه گاز کافی در اختیار این سیاه چاله قرار بگیره تا بتونه پرتوهای خیلی شدیدی تولید کنه. مثلا این تصویر از تلسکوپ هابل کهکشان NGC 2623 رو نشون میده که از برخورد دو تا کهکشان کچیکتر تشکیل شده و تبدیل شده به یه کویزار. هر کدوم از این کهکشان‌های فعال که بررسی کردیم خودشونم انواع مختلفی دارن. اما این دستبندی‌ها خیلی هم نمی‌تونن دقیق باشن چون دنیای ما اونقدر عجیب و غیرمنتظر است که دائماً نمونه‌های استثنایی پیدا میشه که دستبندی‌های ما رو تغییر میدن. جهان هستی، اقیانوسی از میلیاردها کهکشان مختلفه که هر کدومشون برای خودشون یه دنیای متفاوتی هست با میلیارت‌ها ستاره و سیاره. با این حال، وقتی که میریم عقب، هر کهکشان با اون همه عظمتش، فقط شبیه یه ذره قباره که توی فضای بی‌نهایت شنابره. مغز ما خیلی ضعیف‌تر از چیزیه که بتونه این اندازه‌ها رو درک کنه.